I no ha escoltat mai la cançó Tarragona m'esborrona. Un dimecres qualsevol, Bon dia o oh, Aquest Cony de Temps. Després de més de 30 anys de trajectòria, les cançons dels pets formen part de la memòria col·lectiva de tots nosaltres. Hola, pels que no em coneixeu, sóc Cent Cames i penjo vídeos parlant sobre la música en català. En aquest vídeo m'agradaria explicar les 5 coses que hem d'agradir als pets. En una època en què ser modern implicava cantar en castellà, els pets van tenir els nassos de fer-ho en català i, a més, no amagar que venien de poble. Més aviat, tot el contrari. En van fer bandera del seu origen rural i es presentaven a si mateixos com els creadors del rock agrícola. De la mateixa manera que els de Barcelona es burlaven dels grups de rock de poble, els pets reien de la música que es feien a Barcelona. deien que era un pop babosi-like. Penso que la postura dels pets va ajudar a dignificar la gent de poble i combatre els estereotips negatius que sovint encara ara es tenen. Els pets van demostrar que per a triomfar un no ha de renegar de les seves arrels i que es pot estar de moda perfectament venint de comarques. En un moment en què cap altre grup es mollava massa, els pets no tenien pèls a la llengua i van adoptar una actitud contestatària. Això va convertir en els pets en els introductors d'un rock compromès amb els problemes socials. Per això, des de l'inici, les lletres de les seves cançons incorporen ja temes de denúncia social. Això sí, sempre en un to, amè i divertit. També se'ls ha de reconèixer els pets que no han dubtat mai a mollar se per les causes en què creuen com quan van reclamar la llibertat de la independentista Núria Cadenes en el mític concert en el Palau Sant Jordi de l'any 1991 o quan van participar en un concert per recollir diners pel Sindicat Agrícola Unió de Pagesos. Les lufes eren les dues coristes que van acompanyar els PETs des dels inicis fins al 2004. Com una mena de contrapunt femení cabaldà, les llufes tenien un paper més important del que podia semblar. Ballant i cantant eh, augmentaven l'espectacle i animaven el públic amb el seu bon rotllo. Les llufes, que van arribar a cantar una cançó solitari, van esdevenir un tret diferencial dels pens. Heu de tenir en compte que cap altre dels grans grups del rock català comptava amb una presència femenina dalt de l'escenari. Això tampoc ens ha de sorprendre massa, perquè la presència de les dones en el món del rock ha estat i continua sent força minoritària. Els pets expliquen que van incorporar les llufes perquè la germana i la xicota d'en Lluís Cavaltà es poguessin integrar en el grup. Volien trencar amb el tòpic que els nois han de tocar i les noies s'han de limitar a mirar-se'ls. En els primers anys, la crítica musical de Barcelona es va carnissar amb ells. Els deixaven com un drap brut, que si no sabien tocar, que si els hi faltava substància, que si semblaven més una orquestra de festa major que un grup de rock, etc. etc. Però els pets, en lloc de desmoralitzar-se i deixar-ho estar, no van deixar mai de treballar per millorar i superar-se a si mateixos. I al final, després d'anys de picar molta pedra, van aconseguir el vistiplau de la crítica. I alguns d'aquests crítics, que abans els havien ignorat i els havien ridiculitzat, van haver d'admetre que s'havien equivocat en jutjar-los. Els pets, en haver guanyat la batalla pel prestigi musical, han fet possible que molta gent s'acosti a la música en català sense prejudicis. Això ha permès que el rock en català sigui percebut com un fenomen musical igual de vàlid que el que es fa en altres països del nostre voltant. I això és tot. Si heu arribat fins aquí del vídeo, moltes gràcies. I com sempre, si voleu deixar un comentari, ho podeu fer lliurement. Vinga, doncs, a reveure!